зрозуміло, що е, наслідок успішних українських дій ворог змушений порахуватися з тою реальністю, що сил не вистачає. Як наслідок, ми мали е, рішення про проведення мобілізації часткової в Російській Федерації і е, нещодавно мобілізовані почали активно застосовуватися саме на Луганщині. Так їх кидали непідготовленими, незабезпеченими, без необхідної техніки. Але це спрацювало. І лінія фронту на Луганщині вона, в принципі, стабілізувалася. Тобто після останнього нашого успіху в районі е, Лиману на початку жовтня е, ми вийшли до е, околиць, до ближніх підступів населеного пункту Сватове криміна але далі ми не змогли просуватися. Тобто ворог модифікував свою стратегію і е, загалом наступний етап війни він почався, звичайно, із призначенням командувачем сил вторгнення російських, які ведуть агресію проти України, генерала Суровікіна, який, в принципі, реалізував таку оборонну стратегію, цілі якої було стабілізувати лінію фронту і припинити ту череду успіхів, які мала Україна. І ця стратегія, вона включала декілька кроків. Один із них – це використання мобілізованих. На Луганщині для стабілізації лінії фронту для сповільнення темпів українського наступу. Друге, це от власне організований вихід із західного берега Дніпра з правобережної Херсонщини. Знову ж таки, треба віддати належне, тому що організований відступ був проведений на доволі високому рівні як для росіян. Було, вдалося вивести основне угруповання. Вдалося вивести основну техніку, підійшли більш організовано, врахували уроки досвіду на Харківщині і вивели значну силу військ, тому що фактично прикривалися цивільним населенням. Згадуємо оцю примусову депортацію е, цивільного населення, масу, яка була оголошена спочатку жовтня, і під її прикриттям було виведено основне е, угруповання. Ну і третім елементом цієї стратегії суровіки щодо стабілізації лінії фронту це була активізація нашого противника в районі Бахмуту. Тому що оборону можна вести не лише пасивно чекаючи, де буде атакувати твій ворог, але і певними своїми активними діями на принциповому напрямку скувати е сили е противника. І як наслідок почалася така потужна активізація в районі Бахмуту, і саме в районі Бахмуту, його околиць, ми побачили третю вже російську тактику, тобто після спроб прорвати спочатку переважаючу кількістю бронетехніки, потім артилерійським наступом. В районі Бахмута росіяни зробили ставку на живу силу, щось по типу Другої світової війни, тобто так як наступала Червона армія навіть у 44-45 роках, коли в першій хвилі атаки йдуть. Саме непідготовлені бійці, в даному випадку це колишні в'язні, яким надавали амністію в обмін на згоду фактично бути гарматним м'ясом. І ця тактика до значної міри дала локальний ефект, так не такий, як би хотілося росіянам, але тим не менш наша лінія фронту в принципі почала просідати, і ми бачимо, що де були росіян, наприклад, в кінці грудня 22-го року в районі Бахмуту, де бойові дії на півночі йшли в районі Бахмутська соледар Зараз це вже північно-західні околиці Бахмуту. Тобто перерізана та траса, яка йде на північ від Бахмуту. Перерізана часткова та траса, яка йде до Слов'янська. І також від Курдюмівки і Кліщівки зараз бойові дії йдуть уже на південно-західних якби околицях в районі вже Іванівського Ступочок, неподалік від Часового Яру тобто наша оборона Ну це дійсно вона просіла тому що ворог воює таким чином яким ми не можемо дозволити собі і це дає йому певні локальні успіхи але головним звичайно є те що ворогу вдалося скувати наші значні сили, і як наслідок це дуже лягало в добре в канву оборонної операції, стратегічної оборони, до якої змушені були переходити росіяни після тих поразок і прорахунків, які були ними продемонстровані в кампанії саме 2022 року. На сьогоднішній момент росіяни перейшли до більш активних дій не лише в районі Бахмуту і Авдіївки, але і е, намагаються переграти для себе розвиток по її ситуацію саме в районі Сватова-Кремінна. Намагаються охопити Куп'янськ ударом із північного сходу на південний захід. Намагаються прорватися теж в напрямку до Лиману від Кремінної. Ну, поки що це їм не дає ефекту. Також е, ми побачили чергову спробу поновити наступ в районі е, Вугледару. І там же ми побачили, що можна призвати додаткову кількість військ, можна навіть там ремонтувати і вводити нову техніку, але нової якості принципово росіяни так і не продемонстрували, як показали бої під вугледаром і втрата буквально за день бойових дій до батальйону відповідно техніки. Фактично. Але це справді є, мабуть, той російський наступ, якого всі очікували. Особливо показовим є збільшення втрат в артилерії і збільшення втрат в, по безпілотникам оперативно-тактичного е, рівня. Україна була змушена перейти до оборони з низки причин. Ключова причина, чому Україна не продовжувала наступальні дії е, восени 2022 року, незважаючи на очікування, це те, що протягом всього 2022 року наші партнери допомагали Україні Виходячи з філософії, гарантувати стратегічну поразку Росії, але не, не стратегічну перемогу України. В тому числі, через погрози ядерної ескалації, які, на жаль, працюють. Тобто, нам допомагали з точки ведення стратегічної оборони. І те, що нам вдалося провести певні локальні дії, за рахунок, в тому числі, стратегічної омани, введення в оману, це навіть більше того, чого від нас очікувало. Тому що, ну, давайте згадаємо цей... Консенсус прогноз, який був всередині літа, що чекає така патова ситуація, що лінія фронту не рухатиметься ні на російську користь, але й на українську користь не рухатиметься. Тобто ми, в принципі, теж вийшли на певні ліміти можливого. Теж, до речі, за рахунок не в останню, не в останню чергу як ядерних погроз з боку Росії, так і Ще одного елементу стратегії Суровікіна, про який поговоримо дещо пізніше. Так чи інакше, нові масштабні пакети допомоги для ведення дій на суші. Ми отримали обіцянки цих пакетів, які ще необхідно освоїти, ми отримали в січні лише 2023 року. Тобто не в восени, а саме в січні. І освоїти ми їх зможемо в кращому випадку десь ближче до кінця другого кварталу. Тому, незважаючи на те, що ворог десь із середини літа почав втрачати стратичну ініціативу, ми навпаки перебирати, і повною мірою ми її не перебрали, на жаль. Тобто втрата ворогом стратичної ініціативи ще не означала автоматичного перебирання нами цієї стратичної ініціативи. Тобто восени ми побачили такий другий приклад... Теж такого неправильного сприйняття ситуації, неправильних оцінок. Перший був після першого місяця Великої війни, коли багатьом здавалося, що після того рівня втрат понесених Росія відмовиться від агресії загалом. Тому важко переносилось психологічно російський артилерістський наступ на Сході. А друга помилка в сприйнятті була допущена саме восени, вона була допущена багатьма і в Україні і за кордоном, коли вважали, що якщо Росія повністю втратила, або частково втратила статичну ініціативу, то Україна її і перебрала, і може тепер нав'язувати волю свою. Як показала практика, Росія зберегла певний потенціал нав'язувати свою волю, е... так, не рахуючись з рефтами, але це мало відповідний ефект. І як наслідок, ми зараз вийшли в кампанію 2023 року, з ситуації, яка нагадує кампанію 22-го року, тобто ми спочатку змушені проводити оборонні певні дії, накопичувати резерви, проводити навчання відповідного персоналу, ослаблювати росіян і лише потім переходити до певних контрнаступальних дій. І в принципі це підводить нас до такої, якщо ми так будемо підводити риску під наземною кампанією, наземними бойовими діями за цей рік і говорити про певні перспективи. То, власне, кампанія 2023 року, в неї є два сценарії. Позитивний сценарій – це те, що ми виснажуємо противника в обороні, ми освоюємо ту техніку, яка нам була обіцяна, і ми проводимо одну серйозну, успішну наступальну операцію. Ми звільнюємо, наприклад, материковий південь, тобто повністю ми звільнюємо Запорізьку область райони окуповані цієї області і те що зараз контролює ворог з Херсонської області фактично песимістичний сценарій це звичайно що лінія фронту не буде рухатися принципово не зміниться при результатам цієї кампанії але оскільки наш головнокомандувач Валерій Залужний чітко дав зрозуміти що для нього як і для будь-якого головнокомандувача принциповим це є накопичення резервів тому я я впевнений що основні сили Нами будуть збережені і введені в дію, коли ворог значно ослабле. Для того, щоб нам не треба було долати його лінію оборони, а для того, щоб ми фактично почали швидко відкидати ослабленого, ослабленого ворога. Хоча, можливо, звичайно, якщо наступ буде на, на півдні, то якимось нашим серйозним просуванням вперед передуватиме така складна боротьба на виснаження. Тобто, наш наступ не обов'язково, майбутнє буде нагадувати дії на Харківщині, можливо, він буде нагадувати дії наші на Херсонщині. Тобто, удари по виснаженню російської логістики, комунікації, а далі вже і прорив оборони, і розвиток прориву за рахунок бронетехніки. Так чи інакше, важливо, що ми дійсно отримали потужні пакети допомоги. Жаль, що ми їх не отримали раніше, але так склалися певні обставини певною мірою про який, в принципі, ми поговоримо далі. Іншим фізичним виміром війни, про який варто говорити, про який теж говорили, це повітряний вимір війни. І саме в повітряному вимірі Україна здобула свою першу вагому перемогу після 24 лютого. Тому що консенсус прогноз по повітряному виміру війни був те, що Росія швидко захопить домінування в повітрі і зможе дуже Вільно використовувати свою пілотовану авіацію для нанесення бомбових ударів, для терору щодо цивільного населення, для створення проблем для перегрупування, підведення резервів. Тобто, що Росія отримає значний козир, тому що дійсно пілотована авіація, яка може діяти вільно, це... Один із ключових факторів успішного досягнення своїх цілей у всіх бойових діях, починаючи з 1939 року, як показує відповідна практика. Це дуже страшна річ, коли ворог може вільно використовувати цю авіацію, як показує, як показує історія. Це дуже наносить і фізичне ураження, як по е, воєнній компоненті, по цивільному вселенню, так і робить негативний морально-психологічний вплив. На щастя, цього не сталося, цього не сталося також, по двом причинам, які всюди на війні це результат е, прорахунків недопрацювання нашого противника. І це, звичайно, результат того, що Україна все-таки на щастя успадкувала і не знищила повністю свої знітно-ракетні комплекси середньої дальності с 300 БУК. Е, і вони були поєднані із е, системою Віраж, яка акумулює всі дані щодо того, що відбувається в нашому повітряному просторі, дозволяє. В принципі, розрахункам зенітно-ракетних комплексів, не виявляти себе дією радіолокаційних станцій буквально до останнього моменту. Тобто значно ускладнює завдання для ворога використання протирадіолокаційних ракет, які саме працюють по відпровінюванню. Так чи інакше, нашими діями і ЗРК, в першу чергу, меншою мірою, на жаль, пілотована авіація, тому що вона має гірші техніко-тактичні характеристики порівняно з російською пілотованою авіацією. Вдалося реалізувати стратегію. Те, що англійською називається Air Denial. Тобто заборони вільного використання ворогом нашого повітряного простору. І вже, в принципі, в кінці березня, на початку квітня, було чітко зрозуміло, що ворог, він побоюється використовувати пілотовану авіацію в глибині повітряного простору і обмежується, в принципі, саме підтримкою своїх сил на передньому краї ліні, лінії фронту. Це дуже велике досягнення, це, власне, причина, чому ця війна перетворилася на ракетно-артилерійську війну. Це досягнення наших повітряних сил, і саме їм ми маємо бути вдячні. Але, звичайно, ворог намагався робити певні пристосування і адаптації. Ворог використовував свою перевагу у ракетній зброї театру воєнних дій. Ворог змінював цілі, тобто спочатку наносились удари по об'єктам залізничної інфраструктури, щоб унеможливити постачання західної техніки боєприпасів. Потім наносив удари по НПЗ і складам з нафтою і нафтопродуктами, які ми мали. Але це все не спрацювало. І з жовтня місяця це теж так співпало. Призначення Суровікіна, можна вважати, що це теж частина його була плану. Почалися комбіновані удари з допомогою крилатих ракет, балістичних ракет і безпілотників по енергетичній інфраструктурі, по розподільчій мережі. І ці удари, вони мали декілька цілей. Ну, По-перше, це протестувати, подивитися, чи можна конвертувати брак електроенергії в розвиненому суспільстві, на тиск на політиків цього розвину суспільства з метою досягнення певних політичних цілей. Тобто компромісу на російських умовах. Це не спрацювало. Інша ціль це, звичайно, спробувати слабити нашу ППО таким чином, щоб відкрити можливість застосувати пілотовану авіацію. Цього теж не сталося. Але був ще один ефект, який мав місце, тобто фокус уваги наших партнерів, він був перенесений від питань Посилення наземної компоненти, от власне танки, бойові броньовані машини, додаткове постачання артилерії і боєприпасів до неї саме на ППО. І як наслідок, якщо ми подивимося на дискусії в форматі контактна група з питань посилення оборони України з осені 2022 року, то основну увагу було зосереджено саме на ППО. З одного боку це була нагальна потреба, тому що стояло питання проходження України через осінньо-зимовий період, її функціонування, хоча б якось базового. І ми почали отримувати серйозні знітно-ракетні комплекси і обіцянки серйозних комплексів, яких у нас не було, які по техніко-тактичним характеристикам переважаються те, що ми мали. А з іншого боку, якраз ми мали дискус... відсунуту дискусію щодо посилення наземного компоненту, щодо нових пакетів допомоги, які б дозволили створити... Нове угруповання для наступальних дій, як наслідок відсунули наш контрнаступ на другий квартал 23-го року. І фактично те вікно можливостей, яке відкрилося восени, воно не було реалізовано повною мірою, хоча тут, тут роль також ядерної скалації. Так чи інакше, зараз ми бачимо, по, ну, навіть по тому, що має місце в енергоспоживанні, що... Наша ППО стала більш ефективною, були напрацьовані в тому числі тактики боротьби із безпілотниками, типу ШАХІД 131, ШАХІД 136, тобто посилена ППО загалом. І з іншого боку, санкції все-таки працюють, можливо, не тою мірою, але темпи виробництва ракет Російської Федерації не дозволяють їм здійснювати занадто масштабні пуски, тобто пуски рівня там. 100-120 ракет, безпілотників, які б дозволили прорвати нашу ППО. Тобто те, що запускається, воно значною мірою збивається з вірогідністю ураження десь 65-70%. Це прекрасна вірогідність. І як наслідок ми бачимо, що ця стратегія, вона не спрацювала, але е, тою мірою, яку вона задумалася, але частково вона спрацювала, тому що перефокусувала увагу. На сьогодні, звичайно, мова йде не лише про посилення... ППО України за рахунок наземних комплексів різних типів, які ми отримуємо і будемо далі отримувати, але і системи F-16. Ситуація неоднозначна, тому що постачання ППО, верніше, постачання авіації, це, скажімо, така нова межа, яку ще психологічно нашим партнерам необхідно подолати, але ми працюємо по цьому напрямку. Чітко доводячи нашим партнерам те, що або Україні буде надана пілотована авіація, вона буде її застосувати самостійно для подальшої реалізації цієї стратегії Air Denial, або НАТО буде змушено СМС діяти пілотовану авіацію в необхідній кількості, для чого, чого вони б хотіли уникнути. Відповідно. І ще одним виміром фізичних бойових дій, це є морський вимір морський вимір протистояння він з одного боку він був другорядним тому що російська агресія носила наземно-повітряний характер всі дії на морі вони мали б лише доповнювати дії на суші і в повітрі і зрозуміло що коли Росії не вдалося досягнути домінування в повітрі коли Росії не вдалося швидко пройти Миколаївщиною до Одеси то і плани Щодо такого комбінованого десанту в Одесі, тобто комбінованих дій десанту з моря і дій із суші, вони фактично ну, стали малоймовірними. Тобто висаджувати виключно десант, умовах того, що українськими ВМСУ були проведені відповідні дії щодо мінування, підготовки узбережжя до протидії десанту, росіяни відмовились від цього плану. Тобто можна сказати, що перша така вагома перемога України на морі. Вона була здобута більше на суші і в повітрі, і лише частково саме діями військово-морських сил України. Але дійсно цей період заминувався тим, що росіяни наскільки себе почували безпечно, що вони фактично ходили дуже близько до берега, їх можна було побачити на горизонті саме з порту Одеса, з порту Південний. Тобто ворог себе почував дуже впевнено в північно-західній частині Чорного моря. Але із квітня місяця саме у морському вимірі Україна перейшла до найбільш активних дій. Тобто спочатку був знищений флагман Чорноморського флоту Одеса, потім почалася затяжна боротьба за острів Зміїний, яка тривала більше двох місяців. І ця боротьба увінчалася не лише тим, що вдалося переконати ворога евакуювати свої сили Зміїного і потім було підписано зернову угоду а фактично за рахунок наших дій за рахунок постачання з боку наших партнерів в першу чергу протикорабельних ракет Гарпун Україною було створено так звану зону заборони обмеження доступу Zone, в північно-західній частині Чорного моря і вдалося витіснити росіян з цієї частини акваторії Чорного моря, тобто від домінування фактично в північно-західній частині, від фізичної присутності над водними кораблями, росіяни були змушені покинути цю частину акваторії Чорного моря і прийти до оборони, і виникла така певна, певний еквілібріум, певна, певний баланс, основою якого, звичайно, були протикорабельні ракетні комплекси, надані нашими партнерами системи Байрактар також які ефективно застосовувалися для ураження і саме цей військовий баланс він був одною з основ чому Росія пішла на зернову угоду тому що не лише мова йшла про добру волю з боку наших російських партнерів мова йшла і про те що кораблі Чорноморського флоту надводні вже не могли діяти так близько до берега, щоб блокувати постачання зернових, перевалку саме зернової продукції. Але потім, звичайно, українці пішли далі. Тому що об'єктом нашого наступного удару стала база, база розташування Чорноморського флоту. І в кінці жовтня були нанесені ефективний теж комбінований удар повітряні безпілотники і морські безпілотні платформи які атакували саме вже Севастополь показали вразливість надводних кораблів там і виникла така ситуація коли держава із великим флотом начебто просить державу якої формально немає флоту потужних надводних платформ і підводних щоб вони гарантували що не будуть атаки на головну базу чорноморського флоту тобто від певного нового статусу, який сформувався в середині літа, ми перейшли до більш проактивних дій. І можна сказати, що саме на морі були досягнуті найбільші результати, незважаючи на те, що морська складова, морський вимір, він не був визначальним, він і далі буде грати, скажімо так, допоміжну роль. Іншим можливим питанням, можливо, на якому треба зосередитись більш детально, це, власне, еволюція з одного боку допомоги наших партнерів, розширення масштабів номенклатури допомоги, а з іншого, чому Україна все-таки не отримала все те, що вона, вона хотіла. Дійсно, за рік, який пройшов, ми пройшли дуже вагому еволюцію від легких систем до серйозного ракетно-артилерійського озброєння і до масштабних постачань бронетехніки обіцянок для створення ударного наземного угруповання, фактично. Тобто, дійсно потужна еволюція. Україна отримала багато зразків високоточних систем ураження. І не просто тактичного рівня, але й розширеного поля бою, які вона дуже часто е, оригінально інтегрувала, коли особливо мова йде проти радіолокаційну ракету AGM-88 HARM. Але з іншого боку, ми побачили, що є певні межі можливого, чому Україна отримує саме цю номенклатуру техніки і боєприпасів, чому вона не отримує все, що вона хоче. І особливо це стосується оперативно-тактичних ракетних комплексів АТАКМС. І це якраз той приклад, коли російські ядерні спекуляції, вони, на жаль, мають свій ефект. Так, не той ефект, який би хотіла повністю Російська Федерація, тому що з боку США Україна отримала, було обіцяно і ще не надано, але буде надано в майбутньому допомоги на 30 мільярдів доларів, без яких, звичайно, систематичний спротив форматі армія на армію він би десь припинився фактично повністю десь до кінця весни, ближче до кінця весни. Але, з іншого боку, ми побачили, що всі наші прохання передати оперативно-тактичні ракетні комплекси атакам не спрацювали. Російські погрози конвенційної ескалації, вони, на жаль, мають певний ефект і певний результат. І, і є ще певні моменти, типу, знищуючи F-16, ударних безпілотників, оперативно-тактичних ракетних комплексів щодо яких між нами і нашими партнерами немає єдності. Це ті приклади, де так зване управління ескалацією має значний негативний з точки зору України вплив на відповідні рішення і призводить до затягування війни, до втрати можливостей, особливо можливостей, які були відкриті восени, тому що страх наших партнерів щодо можливого швидкого програшу Росії, випадку ефективної допомоги, він стримував е, цю саму допомогу, тобто Україні, протягом всього 22 року на ж таки допомагали, виходячи з філософії, попередити російську перемогу і попередити російську українську поразку. Відповідно, завдати стратегічної перемоги е, стратичної поразки Росії, але не досягнути стратичної перемоги фактично України. І на жаль, ця дискусія е, відповідно триває. Хоч, хоча ми бачимо позитивні значні зрушення і власне чому Україна переможе тому що в принципі 24 лютого 2022 року ми не лише побачили ну, якби те що ворог розширив масштаби агресії прийшов до повномасштабної агресії з метою знищення України наочно було показано ту проблему, яка в принципі стоїть на порядку денному європейської світової безпеки дуже давно, а саме те, що без необхідного гарантування безпеки Україні, неможливо гарантувати безпеку в Європі, стабільність в Європі і брак дій наших партнерів по цьому питанню, він до значної міри і привів до тої ситуації, яка мала місце 24 лютого 2022 року. Тобто, Весь той рік, який ми пройшли, він унаочнив цю проблему, і незважаючи на страшні втрати, руйнування, успіхи, які ми теж досягнули, незважаючи на це все, ключовим є те, що дискусія щодо необхідності гарантувати безпеку Україні, вона рухається, і вона рухається в необхідному напрямку, тобто від того, що ми вам, в принципі, нічого не винні, тут дискусії на рівні політиків, на рівні експертів, на рівні профільних видань, відомих авторитетних видань, щодо того, як саме оптимально гарантувати безпеку Україні. Зрозуміло, що є різні модальності, нам би хотілося членство в НАТО. Поки що наші партнери не готові до цього тут і зараз, хоча визнають, що після припинення війни Після врегулювання певного питання членства НАТО повинно бути вирішено позитивне. Але головне те, що це питання, яке з 24 лютого, воно отримало подальший розвиток, подальшу дискусію і рух в позитивному напрямку. Тобто зараз, в принципі, по обидва береги Атлантики, північної Атлантики, є консенсус щодо того, що... Україні необхідно гарантувати довгострокову безпеку. Тут і зараз, з постачанням, озброєнням, розвідданих, підготовкою персоналу, тренуваннями різних типів, перспективі більш серйозними гарантіями безпеки. Це, мабуть, ключове. Тому що рік тому Україна, Україні пророкували швидке падіння і зникнення. 24 лютого 2023 року Україна зустрічає як Суверенна, незалежна держава, яка зробила значний у європейську безпеку і яка зрушила з місця дискусію щодо необхідності довгострокового гарантування безпеки України. І це ключова причина, чому Україна переможе. І чому ті всі жертви, які були принесні, те все горе, сльози, весь той негатив, який ми прожили протягом попереднього року, він не був дарма. І це повинно, скажімо так, підтримувати нас і вести нас, в принципі, до, до перемоги.